Çox təbər, incənə Kartej ilə promoya rəporta götdülər, İzrailə götürürlər, beynin 45% dağılıbdır. İzrail də həkimlər də deyib ki, belə boyun olmuruq, amma ən yaxşı halda iflid vəziyyətində qala bilər. İncə Kartej ilə yolları bağladılar, vıcıltı ilə rəporta yoluna getdilər, götdülər, burada şey, e, mərkəz klinika boyun olmuruq, deyib beyni ölübdür götürdülər icraəli deyr ancaq belə də hərəkətsiz iflic vəziyyətində yaşaya bilcəyik yaşa dacaq. Son məlumat budur.